السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلت إلى البحرين للسيارات تويوتا لاند كروزر برادو 2023 فل كامل VX وارد بازرعة السيارة بتحديثات جديدة من الداخل والخارج وبمحرك بنزين 4000 cc 6 سلندر بقوة 271 حصان وحزم 381 نيوتن الشبكة الأمامي باللون الرمادي وبكروم والأنوار فل ليدي معدل إشارات وبغسيل أنوار والصدام بزوائد بشكل جديد ومميز. الشكل الجانبي بجنود تلمنيوم مقص 19 انش باللون الرمادي والفضي وبشكل مميز وجديد. المرايا بإشارات الليدي وبطي كهربائي. خط من الكروم تحت النوافذ وأسفل الأبواب وأعمدة العفش باللون الفضي وكروم. الدخول ذكي من باب السائق والراكب الأمامي والنوافذ الأمامية بوقاية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية. الخلفيه بجناح وانوار الليدي وكاميرا واربع حساسات خلفيه وزوائد بالصدام الخلفي نشوف الشكل الداخلي الباب مكسى بالجلد النوافذ كلها اوتو تامين الابواب والنوافذ كتابه لاند كروزه المضيعه والمقاعد جلد وكهربائيه وبتبريد السياره بفتحه سقف وارباجات كامله وهذا شكل الطبلون بتخشيبة باللون جميل ومميز غسيل الانوار التحكم بالمرايا وطيها كهربائيا المقود بتخشيبة وجل وبتحكم بالشاشة الرئيسية وامر صوتية وبلوتوث ومثبت سرعة وتحكم بشاشة الطابلون وجير شيفتر للتحكم بالجير من المقود وهذا شكل الطابلون بشاشة اربعة انش الشاشة الرئيسية لمس وتدعم البلوتوث وبث واي فاي وجي بي اس ووايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو إطفاء الحساسات المكيف هو تحكم بتحكم منفصل للسائق والركاب التشغيل بصمة التحويل إلى الدبل الثقيل ديفلوك وسطية والدبل الخفيف مانع الانزلاق سكن ستارت للبد بالجير الثاني ونظام المساعدة في المنحدرات الجير اوتوماتيك بست سرعات تبريد المقاعد الأمامية ومنفذ 12 فولت وهذه الثلاجة استهلاك البنزين تمشيك 10.1 كيلومتر باللتر الواحد نشوف الصف الخلفي تكاية مع حاملات أكواب والتحكم بالتكييف الخلفي مع ميزة هوتو ومنفذين وسبيل للشحن وهذا الصف الثالث السيارة متواجدة في البحرين للسيارات موزع معتمد للمركز التجاري للسيارات والمحركات بازرعة والعنوان صنعاء شارع الدائري الشمالي المؤدي إلى جسر مذبح شمال جامعة صنعاء الجديدة وجميع السيارات مضمونة بضمان الوكيل ثلاث سنوات أو ألف كيلو وأرقام التواصل في صندوق الوصف وفي أول تعليق لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته